Olgua Vasilescu, reacție la dezvluirile lui Pontă, o asemenea provocare au încercat procurorii în dosarul meu. Ministrul Muncii, Lia Olgoa Vasilescu, reacționează duminic la dezvluirile făcute de Victor Pontă, într-un interviu pentru tiri pe surse. Ro, în care a povestit celui Liviu Dragnea îi se pregătea un flagrant. Tia, am îneles. Dar care flagrant? De fapt era o provocare. Unui secretar de stat i se dau unite documente care, chipurile, ar fi interesante pentru Dragnea i secretarul de stat da fuga să le duc, sa, îi fac ele o relaie mai bună cu Efi. O asemenea provocare au încercat procurorii în dosarul meu. Eliminat scurt de instană. Acum ar trebui eliminat orice proba fabricată, scrie Olga Vasilescu, pe Facebook.